معظم الأحيان ربما يتوجب عليك فقط أن تراجع كاميرات المراقبة وسوف ترى العجب من خلفها وإلا كيف يمكننا أن نصدق ما يحدث بالفعل والآن سوف تشهد بعض هذه المواقف الغريبة وسوف تحكم بنفسك ما يمكن أن يحدث في الخلفية يصعب تحديد من أصيب بالفزع أكثر من الآخر يبدو أن كلاهما أصيب بصدمة عصبية حادة حاولت المرأة أن تغلق باب السيارة الذي اعتقدت أن زوجها تركه مفتوحا لتتفاجأ بوجود دب بداخله ولكن يبدو أن الدب تفاجأ بوجود المرأة التي حالما لمحته ظلت تصرخ وأوقعت ما في يدها أرضا وهذه زجاجة شراب وقعت على الأرض من يد المرأة وفجأة أن انفجرت في وجهها بالكامل وحاولت المرأة تفاديها، ولكن بعد أن انفجرت كلها في وجهها مرة واحدة خلال هذا الفيضان تفاجأ السكان بغرق قبو المنزل بالكامل بالماء وحالما عبر هذا الرجل الطرقة حتى فجرت المياه المندفعة الجدار بالكامل وازالت كل ما في طريقه فقد نجا هذا الرجل بعجوبة حقيقية وهذا المقطع يذكرنا بأشخاص يحرصون على ممارسة الرياضة ولكنهم يتركون عقولهم في المنازل فقطعا يتسببون في كوارث هذا المقطع يذكرنا بردة فعل كل شخص منا حين يخسر نفس المستوى في اللعبة للمرة الألف فيغضب ويتسبب بتدمير كل ما حوله أخطأ من هنا عندما حاول المشاركة في حمل لوح الزجاج. اندهش هذا الرجل الإيراني قبالة صراف النقود، وتفاجأ بالأرض وهي تخرج بترولا. وهذا شخص يحاول ألا يفوت فرصة للتزلج حتى في الشارع. وهذه ردة فعل بعض الناس في مطار بالفلبين. بعدما اجتاح البلاد زلزال بقوة 6.1 ريختر ويبدو أن هذا الكلب محظوظا بمالكه حين سقط الكلب في البركة المتجمدة وعلى الفور أقدم الرجل على تقديم المساعدة ولكن سقط معه وقدم يد المساعدة لكلاهما وأخرجه بعجوبة هذا السبب في توجب رؤية مراجعة كاميرات المراقبة في كل مناسبة لأنه يصعب على أحد أن يصدقك مهما قلته. وهذا الخنزير تسبب في الأذى لنفسه بينما كان يبحث عن طعامه وأفسد السور في نهاية المطاف. شاهد هذه الفتاة تحاول حماية زبونة خلال وقوع زلزال. أوقع هذا الرجل هاتف الآيفون خاصته في فتحة صغيرة ولم يبقى منه أثر لو تعمد أن يفعل هذا ما كاد يفلح بعد مرات طويلة كيس من البلاستيك يهاجم السنجاب ويجره خلفه لمكان مجهول في كاميرات هذا المقهى نلاحظ خلال صباح عادي كيف اقتحم هذا الحصان المقهى وأحدث حالة من الهلع في المكان وجعل كافة المتواجدين في المقهى يحاولون الفرار وينفذون بجلدهم من جهة اخرى ترك باب هذه السيارة مفتوحا بينما كانت في وضع الغسيل وفجأة رفع الباب نحو الاعلى وظلت المفرشة تقوم بغسل الباب وتسببت في خلعه بالكامل على الأرجح لن تتحمل شركة غسيل السيارات كلفة تصليح الباب الخلفي، ولكنها حرصت على تركه نظيفا بالكامل كان يحاول الخروج من المنزل ولكن حبل الكلب كان مربوطا في العمود وسحبه بالكامل حتى خرج صديقه يرجوه أن يتوقف وإلا سوف يوقع واجهة المنزل بالكامل حين ترى هذا المقطع تذكر دائماً أن توقف سيارتك في محطة البنزين حتى لا يحدث معك مثل ما حدث مع هذا الرجل تسبب هذا الرجل خلال الشواء في حرق نبتة معلقة ولكنه حاول تفادي الحريق وإطفائه حاول هذا اللص سرقة الرجل ولكن رجال الشرطة كانوا يلاحقونه من كل اتجاه فيبدو أن هذا أتعس يوم في حياته دخل هذا النمر للمتجر يبحث عن شيء يأكله ولكن لسبب غير معروف هرب كل من كان متواجدا بالمتجر وهذا هو السبب الحقيقي خلف أهمية إزالة الثلوج من فوق سطح منزلك كادت هذه المرأة أن تموت لو لم تتقدم بضع ثوان فقط قبل انهيار الجليد وهذا الرجل لاحظ كلبا يقفز من النافذة فحاول أن يلتقطه وبالفعل نجح قبل أن يصاب المسكين وهذه غالبا ما تكون ردة فعلك حين تنجح في مقابلة عمله تمكن هذا الرجل من إنقاذ حياة الكلب قبل لحظة من دهسه يبدو أن شخصا ما قد خسر للتو بقشيشا وهذه ليلة واحدة لعربة تسوق إليكم ما قد يبدو عليه قطا ضخما وقد فزع هذا الكلب حين لاحظ صاحبه يتحرك من مكانه وحاول اللحاق به حيث تسبب في فوضى عارمة في المكان وهذه نبذة قصيرة على سوء التقدير في الركن وهذه نبذة أخرى عن سوء الحظة يقف هذا الرجل أمام الباب ويتبول الطائر فوقه لم يتوقع السارقان أن يقوم الشرطي بالقفز وعبور سياجه ألقت الشرطة القبض على هذان في متجر كندي بسبب العبث الذي قاما به وهذا الخنزير البري دخل متجر شاي ويبدو انه كان غاضبا من الخدمه وهذه الفتاه دخلت لتحصل على مشروب وتسرق بعض الحلوى وتخفيها وهذا باب زجاجي ذهب مع الريح فعليا ونرى هذا الكلب الذي لاحظ وجود شيء في البحيرة وحاول أن يلتقطه ولكن لحسن الحظ أنه خرج سالما ببعض الخدوش فقط